مولود مولود هذا مولود النبي ملايكة في السماء يفرحوا بزيادة النبي أعيش ولا تقضي اللي لا يزيد النبي اللوحة والكتاب والخط شديد أنتي أثنى بيني يا عينا مهراسو يا عينا مهراسو عينك حلمت بعو شو شوتها شو شوتها انا مدبا الشوشه ماتت الشوشه ماتت انا لا فاطمه <فضمى> ونراسي <مين> سيدي علي انا <ألال> لا فاطمه <فضمى> ونراسي <مين> سيدي علي سيدي علي في بحر ليله لي مش معاويش معا وقف بنت جايزه بكين قال انها فاطمة بنتي دموعك جرحوا قلبي قالت تلبو يا حنيني خفتك تمشي وتغني انت وصيت عليك سبنا جبري لربط الكيات بالحنة والتانية بالجنة انا راقد في منامي ورجال الله وقف عليا ما عليا عليها آه يا حشاج بيت الله هنا شفته رسول الله وشفنا ورينا وفي مكة خلينا يتوضى ويصلي يقرأ في كتب الله ليلة ليلة جمعة جمعة كاتبها ربي إذا بكي قال هفاق ما تنسي ودموعك جرحوا قلبي قالت لابو يا حنيني خفتك تمشي وتخليني ما بنتي وصيت عليك سيدنا جبري يرغب في مخيات بالحنة ثانية في الجنة وعودوني يعودوني ومحايني بني يجوزوني أوعدوني يعودوني ومحايني بني يجوزوني أنا راقد في ورجال الله نفق علي حلو ما عليا حلوا قلبي يضل ما عليا علي يا يا بيت الله يا رسول الله وشفناه